ہمارے جو امپورٹ پروسیجر میں دو بڑی غلطیاں کی جاتی ہیں انشورنس کے حوالے سے تو آج اس کو ہم انشاءاللہ سولو sol, uh, کریں گے اور آپ کو سیونگ uh, کا طریقہ کار بتائیں گے نمبر ون جو آپ انشورنس کرواتے ہیں جو کہ مینڈیٹری ہے پاکستان امپورٹ سٹیج پر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ انشورنس کی جو ویلیو ہے اس کو ہنڈریڈ پرسینٹ پر نہ رکھیں مثال کے طور پر آپ ایک لاکھ ڈالر کی کوئی ایل سی کھلوا رہے ہیں یا ایک لاکھ ڈالر کا کوئی مٹیریل آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ایک لاکھ ڈالر کی ہی جو ہے وہ انشورنس نہ کروائیں بلکہ تھوڑا مارجن اس میں رکھیں تاکہ فریڈ کی ویلیو ایڈ ہو سکے مثال کے طور پر جیسے آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے ون لاکھ پلس ففٹین इसको इस तरह भी देखा जा सकता है कि आप जो भी ड्यूटीज एंड टैक्सीज पे कर रहे हैं और जो भी फ्रेड अमाउंट पे कर रहे हैं वो आपका जो है एक्सपेंस वो 40% बनता है तो आप अपनी इंश्योरेंस जो है वन एंड पे वन लेख फोटी थाउजेंड पर करवाएँ फोर्टी परसेंट ऐड कर, कर लें उसमें उसमें ये होगा कि अगर आपका मटेरियल डैमेज हो जाता है तो आपको 140% के हिसाब से जो है वो क्लेम मिलेगा और अगर आपको मटेरील डैमेज हो जाता है और अगर आपने एक पे कराया हुआ है तो पंद्रह के हिसाब से आपको हंड्रेड परसेंट अलग मिलेगा और पंद्रह एडिशनल मिलेगा عموماً جو لوگ مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہنڈریڈ ویلیو پہ انشورنس کراتے ہیں جن کا پھر انہیں لاس ہوتا ہے کہ انہیں کمپنی سے جو انشورنس کمپنی سے ریفنڈ مل رہا ہوتا ہنڈریڈ پرسینٹ ہی مل رہا ہوتا تو ان کا وہ ففٹین جو فریٹ میں اور باقی ایکسپنسز میں جا رہا ہو تو وہ انہیں نہیں ملتا اسی طرح اگر وہ ڈیوٹی اینڈ بھی پے کر رہا ہے تو ڈیوٹی اینڈ بھی ان کو نہیں مل پاتے انشورنس کلیم ہوتے وقت کیونکہ انہوں نے تو صرف ویلیو پہ ہی جو ہے اپنا انشورنس کرایا ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے اگر میں ون فورٹی پرسینٹ پہ کرواؤں تو ٹوینٹی ٹو تھاؤزنڈ کا انشورنس کلیم بنتا ہے پریمیم بنتا ہے سوری اور اگر میں اس کو ون ون ففٹین پرسینٹ پہ کرواؤں تو نائنٹین تھاؤزینڈ جو ہے اس کا انشورنس پریمیم بنتا ہے دونوں کا پرسنٹیج بھی آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ دو تین ہزار روپے کو نہ دیکھیں بلکہ اپنی کیلکولیشن کو دیکھتے ہوئے کرا رہے بہت مائنر سا جو ہے انشورنس کا پریمیم ہوتا ہے یہ تو ایک میجر وہ تھا جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے بہت اچھی طریقے سے ادر یہ کہ ان فیوچر یہ ہوتا رہے گا کہ آپ کا مٹیریل تو آ جائے گا لیکن یہ کہ جب کودانہ خاصہ ڈیمیج ہو جاتا ہے یا کوئی وار اسٹرائک کی وجہ سے کوئی پرابلم آ جاتی ہے ان کیس آپ کا مٹیریل کہیں رشیا سے یوکرین سے یا آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں امپورٹ کر رہے ہیں ان اینی کیس یو آر سیف یو آر ان سیفر سائڈ بیکاز آپ نے جو انشورنس پریمیم کروایا ہے وہ مور دین ہنڈریڈ پرسینٹ ویلیو نمبر ٹو یہ ہے کہ جب آپ لینڈیڈ کاسٹ بنا رہے ہوتے ہیں یا لینڈیڈ کاسٹ کیلکویٹ کرتے ہیں تو موسٹ کامن یہ ایک مسٹیک ہے کہ انشورنس پریمیم اس انشورنس کا جو پرسنٹیج لیا جاتا لیا جاتا ہے اسیس ویلیو بنانے کے لیے وہ ون پرسینٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے جبکہ ہونا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی آپ ایکچوئل انشورنس پے کر رہے ہیں اس کو آپ لکھیں اب آپ بدائے تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بہت چھوٹا سا اماؤنٹ بنتا ہوگا اگر ون کر دیں اور یہاں ٹوینٹی کر لیں آپ دیکھیں ون لاکھ ڈالر کی آپ کی ایل سی ہے اور آپ نے ون پرسینٹ انشورنس ایڈ کیا ہے تو یہ ون ایٹی ون تھاؤزینڈ انشورنس آپ نے ایڈ کیا ہے اسی طرح اگر آپ ایچ او ریڈ کرتے ہیں تو ٹوئنٹی ٹو تھاؤزینڈ تھری ٹوئنٹی سکس بنتا ہے جب آپ باٹر لائن دکھنے جائیں نیچے اپنی تو ون انشورنس کے حساب سے آپ کی لینڈیڈ بنتی ہے ٹوینٹی نائن ون ففٹی سیون اینڈ سیون تھرٹی ون اور ایکچوئل انشورنس جو آپ کا بنتا ہے ایکچوئل انشورنس کے حساب سے جو لینڈیڈ کاسٹ بنتی ہے وہ ٹوینٹی نائن زیرو سکس زیرو ایٹ ٹوینٹی فائیو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا ڈفرینس نظر آ رہا ہے یہ پر کے جی کی کاسٹ بھی آپ کے سامنے ہیں لینڈیڈ کاسٹ اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مائنر سا فرق نظر آ رہا ہے لیکن جب ہم اس کو ان ٹوٹل دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت بڑا ایک تو ہر مہینے آپ نائنٹی سکس تھاؤزنڈ کا لاس کر رہے ہیں اگر آپ جی ڈی میں ون پرسینٹ انشورنس کو ہی ڈالتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنا ایکچوئل انشورنس لکھنے گے تو یہ دو ایک بہت کامن مسٹیکس ہیں نمبر ون میں ریپیٹ کر دیتا ہوں نمبر ون اس کے ہم انشورنس کا جو پریمیم پے کرتے ہیں وہ ہنڈریڈ پرسینٹ پے کرتے ہیں ہم اس سے زیادہ ویلیو پہ نہیں جاتے تو نارملی ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں ڈیوٹی اینڈ ٹیکسیز ملا کر اپنا انشورنس کا پریمیم پے کرنا چاہیے سم آف انشور جو ہمیں کرانا چاہیے وہ ہمیں ڈیوٹی اینڈ ٹیکس کی اماؤنٹ کے ساتھ کرانا چاہیے نمبر ٹو یہ کہ جب بھی ہم جی ڈی بنائے بنائیں اس وقت ہم انشورنس جو ہے ون پرسینٹ نہ رکھیں بلکہ ہم جو ایکچوئل انشورنس ہے وہ اپنے گلیننگ ایجنٹ کو بتائیں اگر ہم خود جی ڈی فائل کر رہے ہیں تو ہم اس میں ایکچوئل انشورنس ڈالیں چونکہ ہمارے پاس اس کا پروف بھی ہوتا ہے ہمارے پاس اس کا پریمیم نوٹ ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میرا خیال ہے اور اب آئندہ فیوچر کے لیے پھر ایک اسٹریٹجی بنا لیں اور اس کو صحیح کر لیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے ہم چھوٹے چھوٹے ٹاپکس پہ ویڈیوز بناتے ہیں اور آپ کو ہیلپ کرتے رہیں گے آپ سبسکرائب کریں گے تو اس میں آپ کا فائدہ ہوگا اور امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے آگے پھر ہم انشاءاللہ انکو ٹرمز اور کسٹم ٹیرف اور ہارمونائز سسٹم کوڈ اور اسی طرح جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشن پہ ہم بات کریں گے ایل سی کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں کلیکشن डॉक्यूमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन है रिमबर्समेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स ऑफ बैंक हैं जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रोसीजर्स हैं वो हम देखेंगे